Прильоти двох ракет на Хмельниччину, що розповідають очевидці. В обласному центрі попрощалися із 36-річним військовослужбовцем. Хмельницькі зооволонтери разом з колегами з Дніпра рятували восьмирічну кобилу після ДТП, що загрожує водію, котрий збив тварину.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 Також відбулася зупинка потягу, внаслідок ракетного удару дерево впало на колію, тому потяг був, було затримано, але вже все відновлено, дерево забрали з колі і потяг рушив далі. Нагадаю, попередній ракетний удар по Хмельниччині був 24 серпня, теж по Шепетівському району. Тоді троє людей травмувались розбитим віконним склом, а ударна хвиля пошкодила житлові будинки, школу і заклад охорони здоров'я. Діана Колесник, Іван Мовчан, Новини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 По кар'єрах, по лозах вигулював, енергійний, добрячий, порадний, просто людина хороша, дуже. І жаль, що забирає, звісно, кхе, війна. Андрію Слотюку назавжди 36. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Слава цю і сину, і святому Духу Віленій і, і навіть не вічні, амінь.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 Кам'янеччина втратила двох героїв – 38-річного Сергія Акішева та 25-річного Вадима Веретсуна. Обидва загинули в боях на Харківщині. Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко. Стало відомо про загибель ще одного військового Олександра Мосюка. Чоловік народився 9 травня 1984 року у селі Косиківці. Навчався у Косиковецькій ЗОЖ перших третіх ступенів. Загинув герой 30 вересня 2022 року в бою за Батьківщину – у населеному пункті Первомайське Донецької області. Цю інформацію підтвердила Новоушицька територіальна громада. Дату та час прощання із бійцем повідомлять згодом. Так волонтери громадської організації «Захист. Об'єднання волонтерів» переробляють газовий балон у буржуйку. Я за професією, за своїм фахом зварювальник. Ігор Петрович також зварювальник. От ми стали, поступила задача зробити. Зараз робимо. Є матеріал, матеріал доступний. Вже все відкатано в інтернеті. Працюємо, передаємо наразі потреби. Для виготовлення залізної печі з балону необхідно кілька годин. У першу чергу при її створенні, розповів майстер Олександр, дотримуються основ безпечного виробництва. Саме перший момент це такі от це балони. З них треба спустити газ і заляти водою. Без цих кроків не можна робити, бо це буде вибух. Тому ми за безпеку, за допомогу армії, слава ЗСУ, тримаємо стрій разом до перемоги. Майстри роблять усе, аби наблизити народну буржуйку до фабричної. Робляться дверки, робляться ніжки, вирізається димохід, робиться фланець під димохід, який вже, він вже монтується з звичайної оцинкованої труби, робиться піддувало, колоснік, все обігрів, можливо, навіть монтаж варочної поверхні з кільцями, то підігріти чай, зварити їжу, тобто воно обігрів і приготування їжі. Так буржуйка виглядає на фінальному етапі виробництва. Звісно, з передової передадуть якісь вітання, якісь фото чи невеличкі відео, що хлопці отримали, і це буде для нас вдячністю. А це – буржуйки фабричні. Їх волонтерам передали місцеві підприємці, розповів координатор громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Олександр Баурін. Тут всередині камінь-шамот, який тримає тепло. Тобто не потребує стільки багато дров, її розігріли, і вона тримає тепло там, в бомбосховищі, в бліндажі або на блокпосту, де от наші військові знаходяться. Потреба в буржуйках на передовій зараз висока, каже Олександр Баурін. Для їх створення потрібні додаткові матеріали. Ми збираємо балони, ми просимо всіх хмельничан долучатися для того, щоб хто може поділитися балоном великою трубою металічною, для того, щоб ми могли зробити ту буржуйку, яка потуну, які потребують наші військові. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.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 Вдарив коняк от сюди, в становагу і переломив ногу, перебив ногу, ті коми, побив стекло, собі лобове. Він сів в машину, я кажу, куди ти тікаєш, все одно ж тебе найдуть. Він все одно поїхав.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 Тварину підготували до транспортування, говорить лікар ветеринарної медицини Мирослав Єжицький. Приїхали волонтериці з Дніпра, ми надали в дорогу коло обезболюючи, так само дали серцеві препарати, для, щоб краще перетранспортувати.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 На цьому місці поблизу села Теліженці Старосинявської громади зараз пасовище. Півстоліття тому тут була качина ферма, а до 1231 року тут було місто Балахівської землі Городець, каже історик Ігор Петраш. Археологи в середині 20-го століття розкопали тут 17 житлових будинків, зерносушарки, млини, ливарню, ювелірну майстерню, та тепер відтворилися в 3D форматі. У двох місцях експедиція виявила скарби: сережки, браслети, скроневі кільця з бронзи, срібла і скла, декоровані перегородчастою емалю та чернюколти, намиста з бурштинових намистин, підвіски, деякі з християнськими символами. Тепер ці 274 прикраси експонуються в Хмельницькому краєзнавчому музеї, розповідає телефоном 92-річний професор, керівник археологічної експедиції, яка тривала 11 років Василь Якубовський. За його словами, площа міста була 32 гектари. Воно було укріплено з трьох боків трьома паралельними земляними валами. З одного боку від нападів ворогів місто захищала річка, та містян це не вберегло. Їх вбили, а місто спалили Під час розкопок знайшли кістяки понад 40 людей, дорослих та дітей. Тістки, каже професор, були хаотично розкидані. Десятки збитих у житлових приміщеннях відкритих, шкодарських і також воєнного призначення у кліттях, які прилягали до стін. В одному з будинків знайдено е, дитину і чоловік, а чоловік лежав. Ноги були в будівлі, а е, голова і туловище були за межами будівлі. За словами професора Якубовського, городян знищили не війська Данили Галицького, як припускали науковці, а кочевні завойовники. Місто не зруйнував Данило Галиць, знайдені на конечники стріл татарського типу. Професор розповідає, якого походження були містяни і кому належала ця земля. Безумовно, не могла належати ні пачівникам, ні іншим зайдам. Це у давні українські представники давньої української держави. Ігор Петраш вважає, у Теліженцях варто було б відновити розкопки. Я вважаю, що доречно розкопано ну, трошки більше половини. Та каже, качатник на місці історичного центру Балахівської землі в 90-ті роки попсував артефакти. Староста округу Іван Луценко каже, якщо розкопки відновлять, потрібна надійна охорона. Аби це окопки якісь окопки проводилися агредитовані, які були спеціалісти, які після собі нам робили би шкоди, ці ями, що це позалишалися, це робота чорних археологів. За словами Ігоря Петруша, наразі розкопки проводити не планують. Світлана Поробок, Новини на Суспільному, Хмельниччина. Віце-чемпіонкою світу з марафону серед юніорок в Португалії стала хмельницька каноїстка Анастасія Дежицька. Вона єдина в складі національної команди представляла Хмельницьку область і стала однією з двох збірниць, які піднялися на п'єдестал. Дистанцію в 11,8 кілометрів вона здолала за годину і 10 хвилин, розповів тренер медалістки Микола Кушта. Ми добиралися туди, в Португалію, два дня. Там зранку, з 6 ранку почався сильний дощ такий, який тих буквально за 20 хвилин до початку старту. Стартувала Настя, трималася за лідером буквально в 5-7 метрах, і потім вже під час дистанції вже вони розтягнулися, зайняли свої місця. Там дівчина з Португалії виграла в неї хвилину, і Настя відірвалася від третьої теж більше, ніж на хвилину. Право представляти Україну на світових змаганнях Анастасія Дежицька отримала завдяки перемозі на липневому чемпіонаті Європи серед юніорів в Данії. Обидва старти для хмельничанки були дебютні. Спочатку був такий трошки страх, але потім І головне стартанути, і там далі вже пішла звичайна робота, яку ми відпрацювали. Що змогли, то показали на 100%.